вітаю чи можна комбінувати стіну середини гладеньким полусухого пресування тут чогось не вистачає мабуть що це це це ви маєте на увазі комбінувати стіну середини гладеньким полусухого пресування під розшивку азовній класти звичайний рядовий для кращої адгезії штукатурку. Стіна 380 зверху ПК. Так, можна, але ви не зможете зробити перев'язку. Вам треба обов'язково вкладати сітку. Вам треба це в кошторисі врахувати. Дивіться, ви коли подивитесь, як формується стіна, для того, щоб була перев'язка в півтори цеглини, там чи Лажок, тичок. І наступний шар. Зверху тичок. Лажок. Бачите? Тобто йде отака перев'язка обов'язково. Тому, щоб її забезпечити, коли ви робите обліцювальну цеглу, то у вас всі ряди ось тут будуть лежати ось так. Тобто забутовочний ви можете потім повертати ось так, вибачте, не так, ось, наприклад, ось так. А ось тут, щоб забезпечити перев'язку, то вам треба вкладати сітку. Береться так звана кладочна сітка, вона якраз під розмір стіни йдуть, і обов'язково армується. Кожен четвертий, 4 п'ятий ряд, але треба армувати.